اسعفني وهاتول الدواء والمداوي حالتي تباد محبوبي ترها خطرون وان ما شتركني وكوالقيد باوي واني ما والدواعي الدواء والمداوي حالي بعد محبوبي ترىنا خاطرة واني ماشي شيك بالسلامة انا عاشق متيم وهاوي معصر الحب حال انت بعد محبوب ترى